Az országban egyedülálló kezdeményezést indított a mai nap folyamán a Lofis Budapest. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy a gyermeket vállaló fiatal vállalkozói generáció a lehető leggyorsabban és a lehető legideálisabban tudjon visszatérni a munkába. Nagyon izgalmas, úgyhogy ma ennek járunk utána. Mi ez a Coverkit dolog? A Coverkid, azt mi találtuk ki, mint szó összetétel, tehát a Coworking az már egy kifejezés volt, ott csak a magyarosításán dolgoztunk, viszont a Coverkid az a mi elképzelésünk szerint ugye egy olyan közösségi munkatér, ahol családok is dolgozhatnak, tehát egy családbarát közösségi munkatér. Ugyanúgy van közösségi iroda, de amellett jelen van egy bölcsődei ellátás, egy napközbeni gyermekfelügyelet, adott esetben egy, egy játszóház. Erről szól a Coverkid. Mi hozta meg ezt az ötletet? Az emberek jelzései? Vagy hogy jött? Saját magunkból indultunk ki elsősorban, tehát ugye mi nőként alapítottuk a lofis a családi vállalkozást, ugye a testvéremmel, és hát felettünk is nyilván eljárt az idő, és rájöttünk arra, hogy szeretnénk karriert, hivatást, szeretnénk mellette családot. És már 2012-ben megfogalmazódott, hogy azért nem ártana valami olyan modell után nézni, ami ezt a kettő területet elegyíti, vagy párosítja, és akkor édesanyám fejéből pattant ki az ötlet, hogy mi lenne, hogyha létrehoznánk egy baba -mama a Coworking irodát, akkor még ilyen szuper szexi elnevezéssel illettük. Fontos az, hogy az anyukák fokozatosan menjenek vissza a munkába, és a gyerekeket is fokozatosan szoktassuk hozzá a közösséghez. Itt is kezdhetik a szocializációt nálunk akár egy éves kortól, amikor az anyuka tud egy-két órát délelőtt vagy délután a baba napirendjehez igazodóan visszamenni dolgozni, vagy hát itt a lofi-szirodaházban itt dolgozik, mi megfigyelünk addig a gyerekekre. Ti itt vagytok amúgy reggel óta? Igen. Sikerült reggel csodálatos módon elindulni időben, és uh, ez volt az első alkalom, hogy Dilla új helyen új emberek között volt játszóházban egyedül, és másfél órán keresztül nagyon jól uh, el volt fön. Ezt nagyjából egy éve mondom, uh, otthon durgférjemnek, hogy mi helyet kéne. Létrehozni valahol valakinek, ahol nem, bölcs, nem feltétlenül bölcsői körülmények között összejöhetnek az anyukák, és ez ilyen ügyes, bajos dolgaikat úgy elintézhetik. Legyen egy szervezetkeret, de rugalmas annyira, hogy ott mondjuk foglalkoznak vele, mert azért így, hogyha a koncentrációs munkák. Hát így, így nehéz. Abszolút egy hiányfogló kezdeményezés, és, és nagyon várom már, hogy elinduljon, hogyha mondták a lányok, hogy körülbelül egy év múlva uh, fogunk reszalizálódni. Uh, hogyha nem is vele lesz ez aktuális, de remélhetőleg egy következő gyerekkel majd, majd uh, mi is ki tudjuk ennek a, az előnyét használni. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen üdítő ilyen kezdeményezéseket is látni itt Magyarországon. Most Szinti, éppen elbúcsúzom. Jól van, be akartam én is köszönni nektek, ugyanis én nem tudtam részt venni a Coverkid nyitó rendezvényén. A főszerkesztői feladatok ide szólítottak a szerkesztőségbe, de szerettelek volna teket üdvözölni és felvezetni a következő témánkat, ahol a tetoválásokról lesz szó és arról, hogy mire érdemes figyelnetek, hogyha az első tetkótok előtt álltok. Kövessetek minket, sziasztok! Szia. Ban. öklös. Igen. Na, ja, anya most nagyon boldog, hogy te tetkós leszel